کافی سارے احباب ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں جو صاحب نصاب ہیں تو کچھ ایسے مسائل ہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کافی سارے بندوں کو یہ مسائل پتہ نہ ہو تو وہ ذرا توجہ سے آپ سماعت فرما لیں کیونکہ سارے مسائل تو ہمیں یاد نہیں ہونے بس یہ ہے کہ آپ نے سننا اس انداز سے گئے کہ آپ نے ہر مسئلہ سنتے جانا گا اور دیکھتے جانا کہ آیا اس مسئلے میں میں ٹھیک ہوں تو اسے سے آگے گزر جائیں اور جس مسئلے میں دیکھیں کہ یہاں پر میری غلطی ہے تو اس مسئلے کو نوٹ کر کے اس کو آپ درست فرما لیں قربانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے قربان کرنے کا حکم ہے مطلب تقسیم کرنے کا حکم ہے اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے صاحب نصاب کسے بولتے گئے اور وہ کون سے ایسے بندے ہیں جن پر قربانی لازم ہوتی ہے تو اس کا نصاب یہ ہے کہ آج کے اس دور میں باون تولے چاندی اس کی جو قیمت بنتی ہے آج کے دور میں وہ بندے کے پاس اگر موجود ہو تو وہ بندہ جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا یہ نصاب ہے اگر کسی کے پاس یہ موجود ہے اور اس کے عوض اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں چیزیں جیسے مہمانوں کے لیے ہم نے کچھ رکھا ہوتا ہے گھر میں سونا رکھا ہوتا ہے یا ہم نے پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں یا ہم نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہوا ہے وہ سارے آپ نے اکٹھے کرنے گئے ایک پرچی پر لسٹ بنانی ہے کہ یہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ ساری آپ نے گن کر ان کی لسٹ بنانی ہے لسٹ بنانے کے بعد ان کی قیمت آپ نے دیکھنی ہے پاونتولس چاندی کے اگر مقدار کو وہ پہنچ جاتی ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنی پڑے گی یہ چیز صاحب نصاب کی سے بولتے ہیں جس کے پاس باون تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو یا اتنا اس پاس چاندی موجود ہو اگر اس کی بیوی کے پاس بھی موجود ہے ایک گھر میں یہ کافی سارے نا ہمارے جو ہے نا کافی احباب جو ہے نا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے گئے کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر لے تو باقی سب کی طرف سے ہو گئی ایسی بات نہیں ہوتی اگر گھر میں کافی سارے بندے صاحب نصاب ہیں جن کے پاس اپنا پیسہ ہے اتنا دولت ہے کہ جو اس مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا اس کے بعد قربانی کے لیے تین جانور ہیں تین جانور ہیں جن کو قربانی میں قربان کیا جاتا ہے پہلا اونٹ ہے جس کی عمر پانچ سال ہے دوسرا گائے ہے جس کی عمر پانچ سال ہے. دو سال ہے تیسرا بکری ہے جس کی عمر ایک سال ہے اب گائے کی جو جنس ہے اس میں جتنی اس کی جنسیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہے اور بکری کی جنس میں جتنا بکرے ہو گئے لیلے ہو گئے لیلیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ ساری اس جنس میں آ جاتی ہے تو یہ تین جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے یہ تین جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور جائز ہے اور انہی کی ہی قربانی ہوتی ہے یہ تین جانور ہیں اس کے بعد قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ ایسا خریدیں کہ دیکھنے والوں کو بھی خوش آئے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے جا رہے گئے اور کوشش کیا کریں کہ جہاں پر اگر ہمیں بیس میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے انیس میں اس سے کم ملتی ہے اور بیس میں اچھی ملتی ہے تو کچھ پیسے زیادہ خرچ کر کے چیز اچھی لے لیں اور وہ لے لیں کہ جو پتہ چلے کہ ہم رب کی بارگاہ میں دینے جا رہے گا میں ایک دنیاوی مثال آپ کو دیتا چلوں کہ اگر آج کے ہمارے اس دور میں کوئی وزیر یا مشیر ہمیں کہہ دے کہ یار ایک جانور چاہیے ہمیں ہمارا کوئی تعلق دار بندہ ہو کوئی دنیاوی بندہ تو ہم اس کو وہ چیز دے کر آئیں گے جو سب سے زیادہ عمدہ ہوگی جو سب سے زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ یار بادشاہ نے مجھے بولا گیا وزیر نے بولا گیا وزیر اعظم نے بولا گیا ایم پی اے نے بولا ہے تو چیز اچھی ہونی چاہیے تو دنیا دار کو دیتے وقت ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے گئے لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے راستے میں دینے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم ہو جتنا کم سے کم پیسوں میں ملے ہم وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں نہ ایسا نہیں کرنا اللہ کے راستے میں وہ چیز قربان کرنی ہے جو ہم پسند کرتے ہوں کہ یہ ہمیں بہت پسند آئے وہ چیز رب کے راستے میں خرچ کریں کیونکہ قربانی سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور قربانی مسلمان پر عقل بالغ اور مقیم پر فرض ہے اگر کوئی بندہ مسافر ہو تو وہ قربانی نہیں کرے گا کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہوتی یہ مسائل ہے ان کے بعد اگر کسی میں کوئی ایب آ جاتا ہے وہ ایب اگر اس کے حسن کو خراب کرتا ہو یہ موٹا سا مسئلہ آپ سمجھ لیں اگر کوئی عیب جانور کے حسن میں خرابی کرتا ہو تو اس جانور کو قربانی پر نہیں لگا سکتے آپ اگر کوئی جانور آپ نے خوبصورت لیا گیا بالکل صحیح سلامت آپ نے لیا اور آپ جب اس کو قربان کرنے لگے قربان کرنے کے وقت اس کو لٹاتے ہوئے اگر اس کو کوئی زخم آ گیا یا اس کو کوئی ایسا عیب ظاہر ہو گیا کہ جو اس کے حسن میں کمی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ قربانگاہ تک وہ وہاں تک چل کے خود آیا ہے اور لٹاتے وقت اس میں جو یہ عیب ظاہر ہوا تو اس کی قربانی ہو جائے گی تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے یہ موٹے موٹے مسئلے تھے جو میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کو بتا دیے گئے اگر اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ پیش ہو کہ اس کے کوئی جانور میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اس کو سمجھ نہ رہا ہو تو وہ اپنی مسجد کے علامہ صاحب سے رجوع کر سکتے گا اور ان سے مسئلہ بھی پوچھ سکتے گئے بد دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت یہ جو قربانی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاحت کی بہت پیاری سنت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق طاف فرمائے اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت اس قربانی کے موقع پر ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے دکھاوے سے محفوظ فرمائے یہ بھی ہماری عادت ہے نا کہ ہم جب قربانی کا جانور لے کر آتے تو اس کو ہم دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گلی محلوں میں چکر لگواتے گئے تو ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت جو صاحب نصاب ہیں اگر کوئی نہیں بھی ہے اگر وہ بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے